हनुमान ज्ञान गुण सागर जय उजागर राम दूत अतुलित बलधामा अंजनि पुत्र पवन नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी कंचन बरन विराज सुवेसा कानन कुंडन कुंचित केसा कर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग बंदन विद्यावान कुनी अति चातुर राम काज को आतुर प्रभु चरित को नसिया राम लखन सीतासिया रूप धरी सिया दिखावा विकट रूप धरी असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे राय संजीवन लखन जिया श्री रघु वीर हर शि लाये रघुपति की नी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भर तम भार तुम रोजस गावे, कंठ लगावे धन कारिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित पाल चहाँते कभी को विद कही सके कहांते, कहा उपकार वही सुना राम मिलापदीना भय सब जग जाना जुग सहस्त जो जन पर मानो ही मधुर पल जानो प्रभु मुद्रिका मेरी मुखमाही जल दिला गए अचरचना दुर्गम कामान राम द्वारे तुम रखबारे हो रख उतना प्गन पैसा सब सुख रहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक का हो करना समारोह आपे तीनों लोग वहां प्रत्येक आपे भूत प्रकाश निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे ते रोग हरे सब भी पतिन रंतर हनुमत संकट ते हनुमान चुरावे मन कम वचन ध्यान जो रावे सब पर राम तपस राजा दिल के काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन पल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है पर जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम तुला सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जान की माता रामन तुम सदा रहो रघुपति के दाता आ... आ... आ... आ... आ... तुम रे भजन राम गोपाल जन्म जन्म के दुख बिशरा बे अंतकाल रघु पुर जाई जहां जन्म हरि भक्त कहा देवता चितन घरई हनुमत ऐसी सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमर हनुमत बलबीरा जय जय हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छुट ही बंदी महा होई जो यह बड़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा की नाथ हृदय महेरा